Sebastian Ghiru pe tot, Ponta nu mai asculta, a fugit prin Turcia, i-a pus piciorul în ghips, a făcut tot felul de nezet de reveni video. Sebastian Ghir pare să devoaleze un plan mai puințiut despre viitor Ponta, de la acea vreme, existau zvonuri. Conform afaceristului fugit în Serbia, Ponta a devenit-o in pentru ce nu mai asculta, le sunte se înăleag ce cei de care fostul premier nu mai asculta nu erau nici de cum membrii din PSD. În plus, le a ciudatul episod al opera ei la picior pe care a suferit-o Ponta în Turcia. A fugit prin Turcia, i-a pus piciorul în ghips, a făcut iponta tot felul de neze de reveni ca să-i pună în dificultate, i se întârzie, a adâncit, i -a mai tare, misterul, ghip. Ponta a devenit Inti, nu mai era dorit premier pentru ce nu mai asculta i pe de-o parte. Coldea pe de alt parte, Ali pe alt parte, îi doreau postul de premier, muli bani mult putere. Unii îl voiau pe dâncuri, Dragnea se dorea pe el, Iohannis și ambasadele pe Ciolo, fiecare avea jocul lui. Ponta singur, influenat în diverse feluri de Gabio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 Acea cedare de guvern pentru un an a fost o capcan. Au venit nimeni de nicrieri, tia, ministrul zero, cum pe pământului, ciolo, i-au făcut nimic. A spus Sebastian Ghi în partea a patra a interviului acordat lui Ion Cristoiu.